Norge er nå blitt sekularisert på flere nivåer, men til tross for dette er kristendommen fortsatt en stor kulturfaktor, og det aller viktigste i livet til tusenvis av norske borgere. Jeg liker godt å forske på forskjellige temaer og på forskjellige tidsepoker, og da bruker jeg også forskjellige metoder. Fra nyere norsk kristendomshistorie til skole- og barnehaverrelaterte temaer. I det siste har jeg holdt på med begge deler parallelt, og med et stort videnskabelig arbeid i form av en monografi. I år har jeg utgitt monografien Norsk kristendomshistorie, 1800-2020, fra selvsagt tro til mangfold. Her har jeg tydeligere nedenfra og mangfoldsperspektiver på fremstillingen enn det mange andre har hatt tidligere. Det er bare den norske kirke, presterne og kirkelig forhold som står centralt men også mennesker med forskjellig kristentilhørighet og ulig grad av engasjement. Vekselvirkninger mellom kristendom og kirke på den ene siden, og stat, samfunn, kulturliv og ideologier på den andre siden står centralt i forskningen min. I artiklene Kristne barnehaver og Barnehaven er ingen søndagsskole har jeg brukt intervju- og dokumentstudier for å få fram ny kunskap om barnehaven og for å sammenligne oss det blir arbeid med religion i barnehaver med forskjellig livsutvedtekt. Jeg har nylig forsket på skolen i Norge etter at reformasjonen ble innført. Da fant det ut at skolen faktiskt profiterte på troskifte, mens reformasjonen ellers ofte førte til nedgang og stagnasjon her i landet. På 1500-tallet sikta skolen mot å skape trosmessig enhet, mens nå er skolen blitt en mangfoldsskole. Akkurat nå har jeg startet på et forskningsarbeid om det jeg kaller kristne strateger. Det vil si folk som i særlig grad har vært med på å utvikle strategier for norsk kristendom. Dette blir en bok der mange forskere bidrar med kapitler, og den er inspirert av Rune Slagstad strategibok. I år er det 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født, og det blir en del arbeid med Hauge i jubileumsåret. Jeg har skrevet en artikkel om han i Luthers kirketidene, og holdt foredrag. Her kan jeg trekke veksler på antologin Hans Nilsen Hauge fra samfunnsfiende til ikon. Den skrev og redigerte sammen med professor Knut Dørum i 2017.